Олена Ліпчанова до пологового будинку номер 3 потрапила восьмій ранку 31 грудня. Вже об 11.00 жінка народилася дівчинка. «Я готувалася вдома зустрічати Новий рік із сім'єю, з чоловіком, сином під ялинкою. Но вийшло, що вдвох ми з моєю крихіткою зустрічали. Я приїхала до пологового будинку у восьмій ранку. Мене зустріли, поставилися з розумінням, оглянули. Народилася дівчинка у мене – 2600. Ще не назвали. Чекаю на чоловіка, поки забере нас з пологового будинку. Вже разом визначимось з ім'ям. Новий рік зустрічала з нею у пологовому будинку. За період святкових днів з 31 грудня по 30 січня до Миколаївського пологового будинку No3 надійшло 15 породіль. Їх народилося 10 немовлят, 5 хлопчиків та 5 дівчаток. Породілі почувають себе добре. Багато з них хочуть уже додому. От і я так. Сподіваюсь, що скоро вони вже будуть у своїй сім'ї». Ніна Булах, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.